В цьому році ми, якщо не вдасться нам по ітогам першого кварталу підняти рівень доходів бюджету суттєво, то на 100% в другому півріччі ми будемо підвищувати соціальні стандарти. Вже в нас е, прожитковий мінімум, перейшов за тисячу гривень, ми ставимо для себе завдання наближатись по мінімальній заробітній платі і, головне, по мінімальній пенсії до прожиточного мінімуму. Державна політика, вона буде завжди спрямована на підтримку вітчизняного товаровиробника. І от тут ми будемо Дивитись і на Крюківський вагонобудівний завод, і на е, автомобільний завод, е, Кременчугський, КРАЗ. Ми будемо дивитись, яким чином нам з вами встановити партнерські стосунки. Е, я маю на увазі держави і товаровиробників, чим ми будемо казати, держави і бізнесу, щоб для вас... Державна політика була і прогнозованою, і вона давала вам можливість планувати свої стосунки як мінімум на 2-3 роки наперед. З точки зору участі влади, адміністративного ресурсу в цих виборах, безумовно, це неприпустимо. Ми хочемо, щоб в країні затверджувалися демократичні стандарти, і наші партнери в світі бачили Україну як сучасну країну, яка рухається цим шляхом. Вдосконалення законодавства, яке забезпечує права і свободи людини, і захищає їх. Вдосконалення Кримінально-процесуального кодексу, законів про адвокатуру, прокуратуру, законів про судоустрій, ці закони вже в цьому році будуть прийняті. Вони, безумовно, наблизять Україну до європейських стандартів і значно піднімуть рівень захисту прав людини, і будуть створювати рівні умови для кожної людини з точки зору справедливого і неупередженого судочинства. Ці закони урівноважать права сторони захисту і обвинувачення і створять умови змагальності. Я переконаний в тому, що незначна кількість вироків, виправдальних вироків, які є в країні, це безумовно нездорова ситуація, її треба виправляти.